فيما يخص النقطه اللي شار لها الرئيس مؤخرا ديال المصايد كاين شي حاجه سميتها جورنال دو بيش تيتعمل في الباركوات ديال لا كرون بيش ديال اعالي البحار واللي كيتكلف به هو الرئيس للاسف لا بيتي بيش هنا بالدور ديالنا حيت حتى الناس هنا ديال سميتو بالمنطقه حيت يجيو يقراو هنا او تتكون شي شي مناسبه راه تنهضر انا شخصيا هضرت لهم عليه اكثر من مره ولكن للاسف ما تينداش شنو هو جورنال دو بيش عباره على سجل ديال الصيد البحري تتسطر فيه جميع المعلومات الخاصه بالمصيد اللي خدم فيه وهذه المساله يقدروا يساهموا فيها الرياص للطاريخات اكثر من الرياص ديال المراكب الاخرين. اذا جورنال دو بيش تنقيد فيه لا بوزيسيون ديال المصيد ديبار ولاريفي نوع الحوت وعلاش لا مادام انكم كلكم عندكم النيه باش تفرضوا عليهم يجيبوا النفايات يجمعها ويدير يا يعني يدير القدر التقديري في كل كاله ديال ديك النفايات اللي طلعت في الكاله داكور ويدير النوعيه والملاحظه واش كلها بلاستيك واش فيها كذا هذه مسائل بسيطه وهذه المساله جورنال دو بيش تقدر تنفعو حتى هو على المدى الطويل كيف قال الرئيس البارح كانوا مصيد فيهم الحوت اليوم ما كاينش يكون عندنا واحد سويفي ويقدروا الناس ديال الانراش يستعنوا بهم في هذه المعلومات هذه في مختلف المناطق لأن هدشي كان تي# هدشي راه تيندار في لاكغون بيج أو الناس ديال لي نراش راهم تيتاصلو بالرياضيات يعني بشكل دوري أو تياخدو منهم هد المعلومات علاش متعممش حتى عند الناس ديال الصيد الساحلي